В результаті вони приїхали в Портуалі. Поговоримо з ними про життя в Португалії, про віддалену роботу на українську ІТ-компанію, про податки, про медицину, про дітей, про стереотипи і про багато іншого. Мене всі запитують, коли говорять зі мною, чого я вибрав Португалію. От ти можеш розказати, чого ти поїхав саме в Португалію, а не в Іспанію, наприклад? Португалію обрав по дуже простій причині, бо моя мама тут уже 15 років. І коли став вибір, де залишатися на більш довгий термін, не знаю, рік, можливо, можливо більше, можливо менше. Тому обрали Португалію саме. Okay. Окей. Well, мама тому це мама місто... визначила місце, так? Да? Так. І так само і Фігєрі Рудафош, бо мама тут вже живе 15 років, так? Пс мама живе в Фігєрі саме десь 4 роки. А ти в Фігєрі до цього був? Був, десь 3 роки тому. Три чи 4? не пам'ятаю точно вже. Тобто був один раз? Е, саме в Фігєрі так. Окей. Okay. І були якісь враження, ну, ти тут відпочивав, скоріш за все. Так? Ну, скажімо так, Фігіра для відпочинку і Фігієра для життя це абсолютно два різних місця. Розкажи більше про це. Коли ми були перший раз в Фігєрі, це був вересень місяць. Це туристичний сезон, туристичний сезон. Я тоді перший раз на серфінгу спробував. Це була моя відпустка, і ми відпочивали. Ми їздили в різні місця. А зараз Фігєра для життя це. Трошки по-іншому. Це що? Це поліклініка, це дитячі садочки? В тому числі. Стикаєшся з буденністю, з рутиною. Тобто так, це садочок, це ті самі магазини, супермаркети ходиш. Так само вже коли стає питання купити якусь одежу, обслужити авто. Це вже повноцінна адаптація. Відповідно, коли я приїхав в відпустку, я цим не займаюся. Мені це не потрібно. Мені не потрібно відкривати банківські рахунки в Португалії. Мені не потрібно брати різні довідки і тому подібне. Там електронні ключі і, і вчити мову. Так. Ось. Ну, і цього так всього що було найважче? Змиритися з тим, що жити в невеликому місті. Бо ми дуже довгий період часу жили в Києві і потім переїхали в Ірпінь. І також це було поряд з Києвом, ми привикли там до двіжухи, що вау, все швидко, все активно. А коли приїжджаєш в Фігейру, перших декілька місяців адаптації просто не розумієш, чому все так повільно, чому вони так їздять. До цього треба звикати. До трафіку, якого тут, в принципі, немає. Тут абсолютно норма, коли португалець став посеред дороги, там зустрів свого сусіда. Ну, та, це, по суті, як велике село. Так. Тут, як всі свої, скажімо. Всі один одного знають. І... Так? Ну, я б не сказав, що прям всі один одного знають, але ті, хто місцеві тут, так, вони можуть ну, без проблем там, посеред вулиці стати. І це, це, це, це, це тут норма. І до цього треба адаптуватися. І це було найважче. Переїзд з величезного міста в маленьке місто. В маленьке місто, де немає тієї інфраструктури, до якої ми звикли. Одне діло, коли тебе під боком лавіна, мол, там 6 кілометрів проїхав, і ти вже в величезному магазині, ти що хочеш, можеш купити і тому подібне. Фігера це найближче це їхати в Коїмбру, там хвилин 40 до години максимум. На, на своїй машині, і там є торговий центр, який все рівно не дотягує до того рівня. Або вже їхати в Лісабон, або в Порту. Це вже півтори години і дві відповідно на машині. Це наша кухня-гостина. Тут ми звичайно там збираємося з женіною мамою. Я не знаю, якщо якісь друзі до нас приїжджають, ми теж тут звичайно сидимо. Тут робоче місце Жені. Він себе тут і Работает постоянно, мы иногда конечно, ему мешаем, там, на кухне бегаем во время ну, митингов, так. но я думаю, он уже привык, и все его коллеги тоже. Слушай, сучасный такой ремонт, незвичный для Португалии, мне кажется, а... для тех квартир, которые сдают в долгий термин. Да, да, это я с тобой полностью соглашусь. И, ну, мне, например, стиль португальских квартир не совсем импонирует, там, не знаю, дерево такое красно-коричневое на потолках, и... Old school, такие, да, да, да, да, и такая же мебель, это абсолютно не мой вкус, и, скажем так, у нас малый, он аллергик, и часто, например, не знаю, в шторах, в какой-то старой мебели очень часто собирается пыль, и... Он себя плохо чувствует из-за этого, поэтому э, нам эта квартира подходит здесь отлично. И он себя тут нормально чувствует, э, скажем так. Нет старой мебели, которая собирает вот этих клещей, э, э, э, домашней пыли, запах, да. Вот, и мы очень рады, что... Вы специально выбирали такую квартиру, чи это так пощастило? Это первый вариант, который мы посмотрели. Ну, нам, по сути, повезло. Эта квартира сдавалась для туристов нам по сути на летний сезон вот но когда мы приехали в марте э, эту квартиру нам согласились дать на два месяца а потом хозяйка подумала короче поговорила со своим сыном вот и нам разрешили остаться тут сколько мы захотим Окей. так мы по сути тут и живем то тобто, есть можно сказать что э, власники квартиры ну пожертвовали этим туристическим сезоном и не сдавали туристам на AirBnb, а залишили ее вам? Ну, я думаю, они сами посчитали плюсы-минусы, по сути, мы можем снимать круглый год, мы уже тут практически год, и зимние месяцы эта квартира может простаивать, да, а как мы все знаем, зимой тут появляется во всех квартирах там плесень, Это тоже нужно убирать как-то, ну или там включать отопление, проветривать квартиру. Вот плюс э, квартира не простаивает, мы все-таки оплачиваем аренду. И я думаю, посчитали плюсы и минусы э, то, что летом нужен постоянно клининг ну после да, туристов. Да, да. Я думаю, что это квартира. Мы оплачиваем 600 евро и плюс там некоторые коммунальные, но таких цен нету. Ну мы да. смотрели. Она с мебелью, эта квартира, можно за 600 найти с хужеым ремонтом и без мебели, например, ну, от, в Фигере. За 600 я сдаю квартиру в Фигерии, а я ее сдав еще рік назад без сучасного, без сучасного ремонта. ремонта. Да. Ну, я же говорю, за 600 без мебели э, и с хужеым ремонтом можно найти, конечно, да, но А будет тут хуже. тут от океана? Нет. Ну, моим а, шагом 20 минут, а, э, Женя идет, например, быстрее, ходит он. километра? Да, полтора. Півтора километра? Окей, окей. И у вас тут гараж є чи Нет, гаража Ни, у нас нема. нету, это только квартира. Ясно. А скільки тут кімнат? Это Т2. Две спальни и... И вот это зал-кухня, да? Да, зал-кухня. Как вам тут холодно, не холодно? А, вообще холодно, мы не привыкли. Я не знаю, мы привыкли там, в Украине ходить чуть ли не галышом из да. того разряда зимой, потому что жара, окна открывать на проветривание. Вот. А, тут ну так прохладно. Нам установили кондиционеры пару месяцев назад. И понятно, что мы сейчас ими обогреваем. Вот. Непривычно, что утром просыпаешься, начинаешь дышать, а у тебя может парить изо рта настолько холодно, если зимой там опустилась температура, я не знаю, там минус, ну не минус 5, а где-то до 5 градусов тепла, то и в квартире, мне кажется, такая же температура, не ну, теплее. Ну, может, такая. Ну, 8 да. градусов, хорошо, на 3 градуса теплее, но все равно это холодно. Это то, что было непривычно для нас. В целом, я не знаю, ко всему привыкаешь, даже к, ну, к холодной квартире. Отопление включил, да, там кондиционер, оделся потеплее, в два одеялка укутался и отлично. Короче, Настрій у вас нормальний з цього приводу, так? Ми вже привикли. Спочатку, звісно, нас кидало, типо, «Вот, холодно, та. відтоплення, трататататат...» Ко всьому звичайно. Ти ж Айтівець, так? Сам. Ти так. працюєш віддалено. Ти міг би переїхати і в Лісабон, і в Порту, Можу. і в Мадрид, не знаю, Можу. в Рим. Можу. От, і не було за цей час ідеї змінити місце? Є. А, до сих Була, так. Ця ідея до сих пір і Уже потрапив в певну таку зону комфорту. Уже і не так погано тут Вже Виходить, по потрошку адаптуюсь. Так, е, я розглядаю переїзд в більше місто. Мені дуже сподобалось Порто. Я був, е, скажімо, трішки поїздив по Португалії. На цих вихідних, наприклад, були все дуболі. Mm -hmm. Подивитися місто, подивитися як там, які там місця гарні. Е, е, їздили в Брагу. Також я взагалі не очікував, що реально класне, прикольне місто. І мені порти сподобалося, там в деяких районах там взагалі так ідеш прям кайф. В принципі розглядаємо, але поки, скажімо, не робилось певних там рухів, щоб кудись там переїхати, бо я взагалі не знав, чи в Португалії, чи не в Португалії. І я до сих пір не знаю. Тобто у мене план — це на півтора місяці вперед. Та. У мене проплачена там квартира, я знаю, що півтора місяця, я живу в Фігері. Що буде далі? Ну, ну типу, ну, якщо війна закінчиться через місяць, повернетесь додому через два, наприклад? Складне питання. Дуже складне питання. Скоріше так, чи ні. Що саме головне для айтівця? при виборі локації його роботи. Ну і податкової резиденції, напевно. Ну, типу інтернет, податкова ставка, ком'юніті. Я не можу себе уособлювати як там, ну, типовий айтішник. Чого, е... ти ж програміст? Я, так, я програміст, але віддалено. працюю віддалено, але у кожного свої, скажімо так, пріоритети, свої інтереси, і я буду говорити виключно за себе. Звичайно. Робоче місце, де працювати, інтернет, щоб був якісний. Тут достатньо якісний, 200 мегабіт у нас, мені цього з головою вистачає. Тут є ком'юніті і воно досить величезне, є навіть чат IT в Португалії. І там дуже багато різних гілок, там, щоб щось купити, там, барахолка, наприклад. Там люди речі продають, купують, податкова. І які є питання, по суті, в тому чаті можна вирішити ну, будь-що. Це IT-ком'юніті з України, так? Так. Це вони себе позиціонують як IT-ком'юніті. Там, звісно, є багато не IT-шників, але там багато людей. Скажімо, не реклама, але є класний чат. От, кіт. АйТі Португалі, здається, якось okay. так називається. Він для мене, особисто для мене він дуже корисний був, бо я дуже багато чого там дізнався. Тобто ком'юніті фактично є, але особисто я на якісь там офлайн-двіжухи не, не брав участі поки. Але... Мене дуже вдивила плесень, я з ніколи не зустрічалась раніше. Вот, Ну, кроме как, если продукты какие-нибудь сгниют ну, да. в холодильнике, это был мой максимум, вот, а тут плесень просто на каждом углу, летом ничего не было да. видно, все супер, ну, даже не то, что летом, в марте, мы приехали сюда в марте, все было отлично, нигде не было плесени, только наступила осень, уже именно холодный период, и вот зима. Ну, типа листопад-грудень, так? Да, и полезла и плесень. И И а, а сушować воздуха нужно проветривать, нужно uh, использовать средства специальные против плесени, и это постоянно повторять, скажем так, раз в две недели обязательно использовать все мыть. Короче, с трембам автоно постійно працювати, типо воно да, да. саме не прийде. Да. Ну, если мне кажется, может, если в квартире есть а, такое отопление как батарея, которая Постоянно включено, то звісно, воздух Думаю, такого немає. Да, ну, типу, напевно, осушається. десь є, але навіть якщо вони є, то вони не працюють постійно. Думки на рахунок того, щоб переїхати в якесь інше місто чи навіть іншу країну були, і вони є. Так, вони є досі. Залишають. Ну, е, типу, що конкретно не влаштовує? От е то, що тут маленьке містечко? Мені не вистачає активності. Тобто, в більших містах зазвичай більше руху. Всякі збираються, наприклад. Де... Ті ж мітинги на підтримку України в порту, я їздив сам в Лісабон, ще не приїжджав, але приїду обов'язково. А, хоча стоп, я приїжджав в Лісабон, я був в Лісабоні на такому мітингу одному. Перший період те, що я скажімо, відкладав по суті, до, сьогодні, ну, до, до сьогоднішніх днів, до останніх там, тижнів, те, що я не заводив нових зв'язків, знайомих. В мене Скажімо, коло спілкування, воно, по суті, обмежилося а, дружиною, мамою. І є деякі друзі, знайомі, які живуть в, там, в Порту, в Авейро, а, там, недалеко від Лісабона. Це не, не такі частини зустрічі, які це були в Україні, наприклад. Так, але дивись, в Фіґірда Фош зараз приїхало багато людей. Типу, ми вчора знімали відео з Теєю, потім Кирило, також він війнайтівець. І... Ну і, в принципі, я от написав, що їду в okay. Ф'єєєрда Фош, хочу записати відео, мені написали чоловік до десяти, знаєш? Так, в тому то й том -то суть, що я, по суті, сам відкладав, я ні з ким не знайомився, не заводив нових зв'язків, в мене ще все. надії, що я повернуся, там, своє оточення, все буде як колись, там, що постійно, там, на каву виїжджаєш майже кожен день. З кимось, десь ти пересікаєшся, спілкуєшся. Тут я від цього конкретно відсторонився відносно, але зараз, по суті, я тут, по одній з причин, що і, скажімо, даю це інтерв'ю, правильно? Да. Що така певна соціальна адаптація, розширити коло спілкування, познайомитися з людьми, все краще з адаптацією. Звісно, не те, що було раніше в Україні, але... Степ by step. А син як реагує? Ну, типу, це, можливо, якісь хвороби нові чи пережили якісь хвороби? А um, вообще по здоровью он себя чувствует здесь лучше, потому что у нас часто были обструктивные бронхиты в Украине, мы постоянно там у нас баллончики с собой, спейсеры и так далее здесь. Uh, у него ни разу не было бронхита абсолютно ни разу, за практически за год. Тобто, он не дивлячись на те, что в хате холодно. Ну, ну, это по сути, ну, холод не влияет. Влияют вирусы, да, там и если это обструктивный э, бронхит это аллергены, воздух. Э, в таком плане. То про что говорит? Типа, тут дети не говори, они в ходят. дети болеют. Дети болеют. Он также болеет. Мы месяц назад по кругу просто я, потом Женя, потом Малый болел, потом опять я. Мы болеют, понятно. Просто что для людей, у которых есть проблемы с дыхательными органами, мне кажется, тут классно. Тут классно, независимо от того, что тут холодно. Тут большая влажность, также это полезно, потому что в Украине мы постоянно увлажняли воздух. Ну, тут, конечно, чересчур влажность, хотелось бы чуть-чуть поменьше, но в целом, процентов там, если когда 60-70 процентов влажности, это хорошо для организма. А зимой доходит до 90? У так? нас 90. У нас постоянно работает осушитель, мы постоянно проветриваем окна, мы постоянно включаем кондиционеры и стараемся как-то понизить, понизить влажность. Понизить влажность, да. Да. А что касается вартости життя? Чи это визначальний фактор? Ну, если оценивать, например, в сравнении с чи Брагою, чи Ситуболом, чи Лиссабоном. Наприклад, Кирило вчора сказав, ми їздили в Сетубол так само, розглядали mm -hmm. можливість переїхати туди mm -hmm. е жити. Але оцінили вартість життя там і тут, і фігіра виграла в плані оренди нерухомості, наприклад. Ну, це оренда, по суті, це такий один із визначальних факторів, але все інше, мені здається, там продукти, послуги плюс-мінус. Тобто це не буде там, що в два рази дорожче там буде жити в Сетуболі, я маю на увазі все, окрім оренди. Так. Оренда може бути просто там, в два, в три... Умовно, якщо тут квартира коштує, ну, наприклад, в такому будинку, Т2, трьохкімнатна квартира, буде коштувати, не знаю, 700-800 євро, наприклад, mm -hmm. то в Ситубелі вона б коштувала 1000, можливо, 1200. Так, можливо. Е, скажем, знову ж таки, різні випадки, різні люди знаходять по-різному. Хтось знаходить дешевше, хтось дорожче, хтось може і дешевше тисячі в Ситтуболі знайти, тобто. Вам пощастило влаштувати сина в дитячий садочок? Так. Ну і це пройшло дуже просто, і так. це є перевага маленького містечка? Так, так, так. Типу, я... в Лісабоні так би, напевно, або скоріш ну, за все, Я не вийшло. знаю, я не, пробув... не я, я не пробував в Лісабоні, але, скажімо, я пробував в Україні. <ріх> в Україні, особливо в більших містах, це взагалі там, там Ірпіні, Київ, це Ну, ми в Києві півтора року чекали в чергу, ми вже встигли купити квартиру в Ірпіні, переїхати в Ірпінь. І тільки з Києва кажуть, приходьте до нас в садочок. І такий, ну добре, -добре але ми вже в іншому місті. Тому, я, я не знаю, як Лісабоні, але так, мені, скажімо, ми порівнювали, можливо, більше з України, з нашим досвідом, який так, був в Україні. Так, зрозумів. Але, я, я, мені здається, що все рівно в маленькому містечку більше шансів влаштуватись. От тебе, як маму, якісь речі тут здивували? Маму чи там, хазяйку, будинку? От, не знаю, якісь такі побутові речі? Можливо, відношення в дитячому садочку до до дітей, або якісь там, ну, як осушувач повітря, такого немає в Україні. Ну, якісь такі моменти. Щось таке можеш пригадати, типу, що um, кинулося в очі, типу, блин, ну, як це вони так взагалі? Е, я не знаю, саме в такому плані, але я можу розказати про дітський садик, в який ми ходимо. Так, я думаю, ну, це ну, теж буде цікаво. Не так, як в Ірпіні? <гас> да. Да. Например, ну, ну, например э, дети, там же ж есть разные группы, есть младшая, средняя и старшая группа И э, дети младшей и средней группы могут поехать без родителей в поездку в Эвейро, в Порто Вот они собираются ехать в Лиссабон По-моему, только младшая группа не едет, едет э, средняя и старшая группа в Украине такого не было, чтобы они там два с половиной часа куда-то ехали на автобусе, и чисто дети с воспитателями. Меня это очень сильно удивило, это так было волнительно yeah. для меня, It's как cool, для мамы. Да, в пер... Он, получается, в первый раз поехал, когда он был в средней группе, и они ездили в Авера, мне кажется, и это так было для меня волнительно. Типа, это первая его экскурсия. У нас, ну, обычно в моём детстве мы ездили уже в экскурсию в школе, не знаю, там класс пятый в таком разряде, а тут пять лет и он едет на экскурсию сам, ну, в таком плане. Это для меня было очень необычно. Ты типу, по их принимают больше уже, я не знаю, я как дорожки, просто как, да. ну, не да. их дети, а как просто ну, как люди, да? Ну, уже старшие так? дети, да, как старшие дети, я не знаю, и они спокойно могут себе а, собрать кучку там в одной группе около 20-25 людей, деток, вот, и поехать куда-то далеко на автобусе на целый день из того разряда, это очень было необычно, у нас такого нет в Украине, я не слышала ни разу, что в детском садике, кроме как там сходить в библиотеку пешочком, mm -hmm. не знаю, в музей какой-нибудь, я такого не встречала, по крайней мере. Вот. И, ну, вообще, садик нам очень нравится. тут хорошие воспитатели. Он рядом с нами находится. Можно пешком. А то пешком... что вы говорите только португальской мовой? Директор говорит на английском. Не все воспитатели говорят на английском, но, например, я не учила вообще португальский, я отказалась учить его. А Женя учил. Женя может поговорить с воспитателем. Либо уже переводчик. Вот. А то, что детки не говорят, не знаю, ребенок втянулся, понятно, что... Ему комфортно. Он очень коммуникабельный ребенок такой, и ему нормально. Он там, понятно, что уже выучил какие-то фразы, может с детками коммуницировать, да, что-то им говорить. Ну, я думаю, Слушай, это дело времени. Мне кажется, что детки очень часто бывают скажем так, нетактовными, и, возможно, і можливо, вони, коли бачать, ну, э, хлопчика, не схожого на них, який не розуміє їхню мову, вони можуть поводитись трошечки, можливо, э, нетолерантно, скажем так. я такого не встречала. Не У нас були моменти, ну, я не скажу конфліктні, були моменти, де там э, он там плакав, он говорив, що хтось його там обижает і так далі, но я скажу так, что это больше связано с тем, что они не могут договориться. С таким мы встречались, конечно, но... так. Ну, это что... нормальная ситуация, в Украине ну, так само. Конечно, ну, да? в Украине они могут подраться, обозвать друг друга и так далее, а тут они ничего не поймут, что они будут друг друга говорить. Поэтому это даже смягчает ситуацию. У нас в группе нет украинских деток, он единственный, кто из Украины. Единственное, что появился... Пару месяцев назад мальчик из Польши, вот, э, где они там хоть чуть-чуть могут коммуницировать. А так э, в садике, мне кажется, только еще один ребенок есть из Украины, но они уже давным-давно эмигрировали в Португалию. А зале в Фері багато детей украинців? А, чи ви не пересікаєтесь ніяк? ми дуже пересікаємося, ну, вообще не есть, да. Мы, вот есть... Ну, типа не зустрічаєтесь на якихось площадках там, Иногда. ми мы... я не хожу обычно по площадкам, потому что он утром ходит в садик, вечером мы его забираем, у него занятия. І вже, якщо там на площадку, то в зимнє час вже тімно. Ну, Ми там можемо на великі разве поїхати на набережну покататися. Тобто ти як мама задоволена тим, як розвивається твій син? Ну, в цілому, так. В цілому, да. Його ну, там обучають в садіці. Вони учать букви, вони учать цифри. Мені по садіку яких-то мінусів. Mm. Коли зі мною говорять айтівці, вони питають. В першу чергу це про податки. Всі звикли платити умовні 5, 5 в Україні, 5-6 відсотків це типу майже ноль. <рес> так, так, так, і так. Коли ти приїжджаєш в Португалію і дізнаєшся, що треба платити там в залежності від доходу інколи до 50 відсотків, то так. проходить переоцінка взагалі в Португалії, правильно? Е, є така штука. Мабуть, Пор Португалія розраховує, що багато хто буде ввестись на те, що є NHR режим і ноль відсотків. Але якщо копнути глибше то там не нуль відсотків для типового айтішника ФОПа третьої групи, який з України. Тобто так. Е про нуль відсотків мріяти й не варто. А розкажи, е ну, типу, якщо ти працюєш віддалено на українську компанію, якщо отримуєш я... дохід в Україні, так. тобто з, з, з, так. не з Португалії, так. по ідеї, як декларує податково Португалії, ні. Ти маєш сплачувати нуль з цих доходів. Я веду діяльність на території Португалії. Так. І Португалія рахує те, що ну, ці, ці доходи як іноземний дохід. І Португалії не важливо, звідки ти взяв ці гроші. І ти повинен платити податки. Звичайно. В плані ти не Скажем, попадаєш в цю категорію пільгову. Я не попадаю в 0%, але по NHR я, я можу платити 20%. А, тобто перший рік 20% і здається, потім додається, ну, з другого року додається соціальний внесок. Так. І я не пам'ятаю там точно, але здається, близько там 11 щось таке було. Тобто, по суті, з другого року десь близько 30% треба платити, якщо ти по НХР працюєш як айтішник. І, по суті, неважливо, чи це український дохід, чи не український, але... Є можливість оптимізувати податки. Можна відкрити, воно називається Solid Trader, здається, аналог ФОПа португальською. І перший рік є пільга, в, що можна платити з бухгалтерами. Прорахуваю, це близько 7,5% податку від доходу. Тобто це перший рік іде. І, відповідно, мені потрібно, ну, скажімо, по суті, відмовлятись від України не платити в Україну податки і вже виставляти свої resibo компанії, ну, з якою я співпрацюю. Це, ну, я не знаю, скажімо, конкретно у моєї компанії є офіси в різних країнах. І, скоріш за все, це буде польський офіс. Я можу перезаключити контракт з польським офісом і відповідно отримувати звідти доходи. Вже як ФОП португальський, так? так? Не ФОП український, так? Так, ФОП український, по суті, вже ну, не актуальний. Я не претендую на як єдине джерело правди. У кожному випадку треба розглядати окремо, бо є багато вхідних даних. Там, чи є в тебе сім'я з дитиною, чи немає, чи отримує дружина дохід, чи не отримує. І багато цих нюансів, скажімо, потрібно ну, з професіоналом це все проговорювати, з бухгалтером, який обере найкращий вид, скажем, так, оповідаткування для термин. Є випадки, коли НХР невигідно, взагалі невигідно оформлювати? З медициною дуже складно все тут. Я думаю, ну, хто живе в Фігєрі, тот знає, що тут дуже складно потрапити до врачу, до ну, Центра Де Сауди. Вот, к примеру, мы, наверное, уже дней 20-25 назад оставили заявку, что мы хотим попасть к врачу, и я, и ребенок, и мы отметили, что мы хотим еще на вакцинацию попасть. Ну вот, мы до сих пор ждем. Угу. 20-25 дней мы еще ждем, так я еще я ничего не получила. Такой, лежит? Если что-то срочно, ехать в госпиталь. Мы так и делаем. Окей. то есть Если ты хочешь превентивные какие-то там э, заходы провести, наверное, то... Наверное, лучше использовать частную медицину, если угу. хочешь какие-то обычные консультации, еще что-то. Это... Лучше, наверное, использовать частный, э, частную клинику. Типа платить страховку и ходить по страховке в приватную... Да, клинике. либо не платить страховку, либо а, платить а, да, полную сумму. Да, да, да. Вот, потому что ну, вот мы, скажем так, если это какой-то какой там вирус, ну, ОРВИ, да то мы не ходим к врачу, обычно мы справляемся ну, знаете, дома, да, мы уже на опыте. Но бывают такие случаи, когда там, не знаю, температура 5 дней, и она под 40, и так далее. Конечно, мы едем в госпиталь, и там нам предоставляют всю помощь, и э, все бесплатно. По крайней мере, для детей со взрослыми мы не ездили в госпиталь. И ты задоволена? и качество обслуживания в медицинских закладах? Мы были закладах. там два раза, в госпитале, мы были два раза, и да, я довольна, врач послушал, это все, конечно, очень быстро, не знаю, ну у нас есть разные врачи, есть кто 45 минут ведут прием, Обсмотрят, я не знаю, каждый уголочек тела, тут всё быстро, по факту, болят уши, смотрим уши, смотрим горло, вот тебе рецепт на лекарство, Развавит, свободен, да, да? да. Ну, это неплохо, это неплохо, это госпиталь, я понимаю, почему это так происходит, тебе кажется, швидка? Так, так, так. Я розумію, чому це відбувається, і це для мене нормально. Вполне. Я не прийшла okay. туди визучити, я не знаю, всі п'ятнишки на тілі з того розряду. Твоя мама тут 15 років. Так. Е, по ідеї, ти міг би приїхати в Португалію жити, не знаю, там. Ну, напевно, перші роки мами тут були досить важкі. Ну, з 18 моїх років я міг би приїхати. Так, от. Але ти не приїхав. Я не приїхав. Чому? Мама поїхала в Португалію на заробітки і вона заробляла тут гроші. І вона, як це прийнято, постійно при привозила цукерки, речі з Португалії. для Бо мене. Рун, та, перейти, та, так? Так, дуже часто. Висилала гроші. Зрозуміло, що нічого не замінить маму, в дитинстві особливо, але мені здавалося це ну, прикольно. Але коли мені стало 18 років, я приїхав вперше в Португалію. Мама жила в невеличкому селі, але десь 3 кілометри від океану було. У мене картина просто посипалася. Я поїздив по місцям, куди мама їздила заробляти гроші. Тобто вона на той момент працювала в ресторані, але перша її робота – це вона їздила на поля, збирала малину. Е не пам'ятаю, що ще. Ось. І це треба було 20-30 кілометрів щодня по горам, по серпантинам, і кожен день витрачаєш на дорогу там години, півтори, дві, поки там ще людей вони збирали, привозили. І це були тоді не якісь там колосальні гроші. Я побачу, що вона там жила дуже довгий період в будинку, який був, на навіть при тому, що є село, а будинок був вдалі від цього села, і потрібно було йти, дуже багато там пішки, кілометри, там два треба було йти, щоб, е ну, щось зробити, щось елементарне, там навіть продуктів купити, там це треба було йти трошки далеко. І в мене ця картина посипалася, що очікування – реальність. Тобто, що не така вже крута мені ця Португалія здалась. Ти на той, зрозумів, на, на той я, я, заробляє ті цукерки і подарунки? Я, я зрозумів, якщо для того, щоб мамі купити, було мені речі, це треба було сісти на автобус, і там десь півтори години також по серпантинам в одну сторону їхати цілий день в супермаркет, з цими сумками повертатись, потім ці сумки пакувати. І з цими сумками, ще 200 кілометрів там, чи 300 до Лісабона, їхати в аеропорти, це все вести, це... Ну, е, я, я запитую маму, вона каже, для неї це не було чимось таким важким, але в моїй голові це, ну, це жесть. Давай скажемо, чим Ось. мама зараз займається. Мама зараз займається випічкою тортів. І не тільки торти там, солодощі, я би сказав. Так, е, кон, кондитерка. Вона е, працює на себе, нарешті. Це непростий такий довгий шлях. Я в тому плані, що до своєї справи не так давно вона прийшла, скажімо так, але от якраз зараз такий період, коли вона почала розвивати саме свою справу, вкладатися більше в себе, і вона звільнилася з минулої роботи, де вона працювала, і, тобто, стала на свої рельсі, і зараз розвивається, і потрошку стає. Тобто закроти. якщо комусь треба торт Figura da Faust, то це звертатись до мами. Так, об об обов'язково, що я просто обожнюю ці торти. Мамин торт саме смачніший. Мамин торт не через те, що він мамин навіть. Просто навіть якби мені треба було чужій людині абсолютно замовити, замовив би мами, я би точно не пожалів, бо ну, смак просто, я не знаю, я, я, я, я спробував, спробував все, що в неї є. У мене декілька, мабуть, лишніх кілограм з'явилося, поки я тут живу в Figueyrie, це, ну, це також такий недолік, що я живу поряд з кондитером, я постійно їм солодощі набираю лишньої ваги, але дуже смачно, я дійсно, дійсно рекомендую Ти мені розкажи про машину, Рекоменду. ти казав У мене машина Volkswagen Golf, 2-літровий дизель і автомат Тут таких машин практично немає, того що в основному це на механіці. Якщо ця машина існує на механічній коробці передач, то з високою вірогідністю ця машина буде е, саме на, механ... на, на механіці. І з цього випливає те, що якщо щось треба зробити специфічне, наприклад, там, замінити щеплення так. на машині з автоматом, то ну, в фігєрі це зробити… нереально. Можливо і реально, але я так і досі не знайшов. Я звернувся в один сервіс і навіть домовився на певний день. Ск... Це мало бути перед нашою поїздкою, там перед Євротуром таким величезним. Я домовився, щоб зробили це щеплення. Я приїжджаю, а вони кажуть, а знаєте, ми запчастини не знайшли. Сорі, ми вам не зробимо і ми взагалі завтра у нас свята. Я подзвонив офіційному представнику в Коїмбру. І він мені каже, замінити щеплення, ну, десь 15 дві євро буде коштувати. І такий, класно, але в Україні це в два рази дешевше. І, і, і, скажімо, з моєю такою ломаною португальською мені треба було пояснити, що мені не потрібно там міняти ще маховик, там, додаткову запчастину. Він каже, ну, все рівно, якщо ти навіть не міняєш маховик, то це все рівно буде там більше, ніж півтори тисячі коштувати. такий... А та запчастини там коштує десь 300 чи 400 євро. Ну, тобто за що мені платити за послуги там, ну, 1000 євро? Я спочатку в Nord Auto ще приїхав, вони кажуть «Так, так, ми міняємо щеплення без проблем». Я кажу «Слухай, в мене 2-літровий на автоматі». «Двохлітровий гольф на автоматі?» mm -hmm. «Діжкуп, ми, ми, ми, ми, ми, ми, ми, ми не будемо робити». <Dana> <stiffness> Ну коротше, так і катаюсь на старому щепленні досі. І що, який ти висновок зробив? Якщо щось треба зробити специфічно, це або буде коштувати космічних грошей, це треба робити в якомусь великому місті, або ну, в маленькому місті, як Фігера, це практично нереально. Це перший момент. І ще момент. В гаражах місцевих така ціна, як в Україні у офіціалів була. Просто година роботи майстра коштує багато, і відповідно не знаю, там, в мене була машина Ауді, там, інколи вона видавала помилку, для того, щоб розібратися з нею, треба продзвонити всю проводку, ну, типу, це може коштувати тобі, там, по лічильнику, там, 2000 євро, от людина буде сидіти і да, місяць займатися, да. там, чи дві, дві неділі, і не знайде проблему, і в результаті, коротше, і гроші ти втратив, і результату немає. В той час як в умовному Коростені, умовний Коростень чи Тетіїв, наприклад, ти привозиш до майстра, він може місяць її крутити, ти заплатиш там, я не знаю. Копійки. Ну, якісь копійки, ну, це не плюс України. Ну, е... <с? <с?> це просто говорить про те, що вартість роботи майстра в умовному Тетіїві чи Коростені недооцінена. Так. Єдине, що, звичайно, як і з усіма майстрами в світі, майстрами і взагалі любими професіоналами, може відбутись так, що професіонал, ну, виявився непрофесіоналом. Ти заплатив і втратив гроші. Ну, в Україні так, я згоден, що є і непрофесіонали в умовному користуванні, також мож, може бути ситуація, що ти віддав людині, і тебе там киданули, ну, взагалі, там, може ще гірше зробили в машині. І за рахунок цього, за рахунок високих, високої вартості послуг, тут не так слідкують за машинами, як це роблять в Україні. Тут там машини в основному не доглянуть. Навіть коли я в той же НорАуто заїжджав, там робив розвал схождення, uh -huh. не знаю як правильно сказати. Я питав, провірте там, подіргати підвізку, чи все окей. Кажу, слухай, в тебе машина взагалі, стан просто, во тут таких машин немає. Такий. Слухай, чую, щось там сусіди працюють, як вам тут живеться з сусідами? Є якісь особливості взаємодії? Наприклад, Точно, напевно, погана звукоизоляция, и вы чуете, как сусид там, не знаю, хлеб нарезает на кухне. Я думаю, что соседи слышат нас, чем мы их. Они очень все тихие. Единственное, что когда праздники какие-то могут быть, то, конечно, может... Або футбол. Либо футбол, да, тогда мы слышим. Летом, например, тут часто какие-то фестивали проводятся. Не здесь, а где-нибудь на пляже. Мы их слышим. Потому что музыка так гримит громко. А по поводу соседей, они в целом очень тихие, очень все милые, по крайней мере, с теми, с кем мы встречались и коммуницировали. У нас есть соседка сверху, она нам постоянно приносит апельсинчики. Не знаю, у нас не было никаких конфликтных ситуаций. Очень Скажу, все что сильно мы романтизуемо. Серьезно, скажут видео, что мы ремонтызуем. Почему? Его. Не знаю. Ну, у нас все хорошо с соседями, и они тихие, спокойные. Ну, у нас ба бабушка с дедушкой живут э, в соседнем доме. И мы постоянно с ними здороваемся, они с нами разговаривают, спрашивают, как дела. Они не говорят на английском, только португальский. Они очень милые, такие классные, Мне Не знаю, лет, может, 70, может, чуть больше, я не знаю. Очень такие прикольные. А вам, до реч, комфортно в таком середовищі? Ну, много кто говорит, что тут очень много людей похилого Ну, Не знаю, может у вас тут одна молодь, чи... кроме этих сусідів, Но много ну... кто говорит, что очень много людей похилого віку. Да, так и есть, это правда. И вообще я считаю, что это Фигейра, это город либо для людей 50-45+, потому что Блин, тут такое спокойствие. скоро 40, чище? Можно переезжать обратно в Фигейрю, либо для тех людей, которые устали like. от суеты, от мегаполисов и они хотят просто успокоиться, отдохнуть, я не знаю, набраться этой силы, какое-то спокойствие и ощутить по полной вот эту калму португальскую. Давай выключим светло и будем молчаты. Про то, що не можна словами сказати Не можна писати, неможливо зіграти А тільки мовчати, тихенько мовчати Давай мовчати Про то, що дівчати не вміють сховати Не можуть спати Давай про мене і про тебе мовчати Мовчати аж поки не захочем кричати